йдемо далі Меріан доброго дня хочу перетягнути сіткою з клеєм утеплений фасад мінватою та газоблочні стіни чи наносити на них кварцеву ґрунтовку якщо чистове нанесення короїду планується після зими от уж мені ці маркетингові всякі назви дивиться я, ну, кінець 90-х, початок 2000-х ґрунтовки коштували шалених грошей. І, ну, скажімо так, 50% робіт ми виконували просто змочувавши стіну, зволожуючи стіну з пульвера Все. Ніхто навіть цим не заморочувався. Потім пішли ґрунтовки глибокого ну, звичайної ґрунтовки, потім пішли концентровані ґрунтовки, котре потрібно було розводити, потім пішли ґрунтовки глибокого проникнення. Ось. А вже десь так 2010 і пізніше пішла така хрінька кварцевої ґрунтовки. Хлопці і дівчата. Як би це не називалось? Ви все одно будете ви їх використовувати. Грунтовку. Змочування поверхні, зволоження поверхні – це теж грунтовка. Просто у всіх різне призначення. Якщо маркетологи для того, щоб більше продати своєї грунтовки, стали її називати кварцовою, кварцевою, Ну окей нехай вона буде кварцева завтра вона буде золота а через 10 років платінова там алмазна чи ще якась ось тому наприклад мене отакі назви вони ну іноді навіть рятують чесно кажучи ось підхід взагалі-то дуже простий він простий завжди тому що перше коли ви хочете зекономити гроші Якщо у вас чиста поверхня з гарною адгезією, тобто нема пилі, грязі, її достатньо просто зволожити. В більшості випадків, якщо це прости матеріали. Якщо це сучасні матеріали, так, краще погрунтувати. Ось, ну, дешеві які, ну, наприклад, там кар'єди на основі білого цементу. Коли шпаклівка, вона і так шероховата, теж на основі цементу. Ось, і виходить так, що вона теж нормально лягає. Тому, скажімо так, якщо ви робите роботу на замовлення краще виконувати технологічну карту виробника для того, щоб ви мали хоч, хоч якусь гарантію, але все одно у виробника буде дуже куча причин, щоб відмазатися. Наприклад, роботу робили непрофесійні, несертифіковані робітники. Ви їх взяли зі сторони. Ви не, ви не витримали температурний режим при виконанні робіт. Ви виконували роботи, коли сонечко на цей фасад святіло, гріло і так далі. Ви виконували роботи, коли йшов дощ. Ви виконували роботи, коли дуже сильний вітер, тому що ви не надягли на ліса сітку від вітру. І пішло-поїхало. Тому, скажімо так, хочете використовувати кварц, ви використовувати кварц. Требовання тільки одне, щоб виробник рекомендував вам цю ґрунтовку. Тому що іноді ґрунтовка і фінішне покриття можуть входити в реакцію і один одному ну, заважати. Вони не будуть працювати в парі. Тому питання не в кварцевій ґрунтовці. Питання в тому, цю ґрунтовку виробник фінішного покриття вам рекомендував, вона входить в систему оздоблення фасаду якщо вона входить приміняйте застосовуйте якщо вона не входить не треба її застосовувати ок така довга відповідь